هذي الشيلا مهداه الشاهه الفيله أداء حمد الجلادي يا شاهه الفيله <تصفيق> عزي يوم يا بنت فكه كالنشاب همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات جديد الزفات والشيلات شيلات الفرح